24-річний Ігор Дібро від початку повномасштабного вторгнення кілька разів ходив до військомату, аби піти доброволцям на захист країни. Хлопець говорить, лише з третього разу його взяли до ЛАВ ЗСУ. Мене поставили в 36-ту бригаду. 36-та бригада. На вибір було ну, чисто для мене дві штуки – це 79-ка іли 36, тому що Ніколаївський, я думав, ближе буде до Ніколаї. Понятно, що вони не знаходяться в Николаї. Я одразу розумів, що якщо 36, це і Донецьк, і Маріуполь, і Луганськ. П'ять тижнів боєць навчався у Великій Британії. Після чого відправився захищати країну на Бахмутському напрямку. Переїхали в Донецьк. Мене поставили награди, так як в нашій бригаді не було самоходної артилерії, на якої я вчився. Навідником мене поставили на бойову машину. Наречена Ігоря Олександра розповідає: рішення хлопця піти воювати підтримала одразу ж, утім, щодня хвилювалась за нього. «Коли він був вже там, на передовій, кожен день для мене був як в тумані, тому що кожен день я просто очікувала його повідомлення «Добрий ранок» або його телефонний дзвінок. Я дуже чекала кожен раз, щоб він вийшов у мережу і написав, що з ним все добре». 18 січня в Донецькій області під час виконання бойового завдання Ігор отримав важке поранення. «З 11 часов до часу було більш-менш пауза за те, что наши, что их не работали, не, ну, не было никаких прильотів. И буквально спустя минут 20 была тишина вообще, ничего не слышно було, не вибухав, ні прильоти, ні вылет. Я стою, в, в секунду все, все происходит, я чувствую, что ушах слезает. Я чувствую, как меня сгибает сразу, ну, впал. Э, и сразу боль в чувстве левой ноги, сразу же руку суну на ногу и начинаю дивитися на ногу, я упал, и у меня эта нога сложилась в коліні. и я думал, что, скорее всего, отлетел кусок ноги. Начал кричать, помоги, спасіть, свистите, почав. выглядывать с окопа, с блендажа моих братьев. Начали сразу мне кричать, что сможете доползти сам, я говорю, ні-ні-ні. Сам осколок прилетел мне в таз, ударил в таз и вылетел на живот, то есть осколок лежал у меня под курточкой на животу. Тоді було десь півтора дня і почали обільно обстрілювати, і я, скоріше, думаю, що вряд ли ми вийдемо, е, тим більше поля, болото. Звістку про поранення коханого Олександра дізналась від його побратима. Розповідає, точної інформації не було, і це лякало ще більше. Він каже, просто вже йде сух, що він трьохсотий. В мене вже руки трусяться, я вже не робота, нічого в голові в мене немає, още думки про те, що він був живий. Коли він був на реабілітації в Тернополі, я їздила майже кожну неділю, але я і працюю, то я намагалась бути і на роботі, і їздила туди. Намагалася завжди бути поруч, тому що перші дні після операції було дуже багато операцій, дуже важко. Ну, йому потрібно було, щоб хтось був поруч, щоб робити елементарні води подати, допомогти поїсти. Зараз на реабілітації. Найскладніші операції вже перенесли. Зараз головна наша задача це більше займатися. У нього шийка таза розбита і таз повністю розбитий з однієї сторони. Після тривалого лікування у Тернополі боєць повернувся на рідну Миколаївщину, де продовжить реабілітацію. Збираюсь сьогодні хочу поїхати. У мене зараз ніхто не знає, ні родителі, не бабуся, не ні дідусь, ніхто абсолютно не знає за те, що я приїхав. хочу маленький сюрприз. сподіваюся, їм це подобається. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.